جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے کہتے میری گردن, پر بھی. میری گردن بھی. خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ میری گردن پر بھی کیا ہے جنید بگدادی بھی پیروں کے پیر ہیں کہتے میری گردن پہ بھی حضور یا آپ کے گردن پہ کہا کہ مجھے بتایا گیا دوران خطبہ ہوگا وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب ولی گردن چکا دیں گے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں